زوجه الكدش ولده واحنا النسوان لما المره تولد نسرح ليديها حماده وانا لما اولادي هي تجي قالت لي مال ولده زوجه الكدش وزوجه الكدش ولده الحمد لله زوجه الكدش ولده مو نده مو دخلك للفضور نده مدخله نده نده ما عندها عند أبن الحمد لله يتربى بعز الله وتربى بالعزه مو يتربى بعزه, مو يتربى بعزة. ادي لي الفلوس. مرة هنا شندي بياس، إذا يتربى بعزي، على الأقل أقول الكلمة حتى هذه. أنوار اختصر الكلام <تصفيق> وادي الفلوس. أمري لله، الله أكبر عليك يا كداش شنته وهذه أه، بوزيدي 3000. والله ما هي شراء، <تصفيق> <دي> خمسة 5000. <الف. تصفيق> بكم طلع عليك شراء وأنا ربحيك 200. أنوار <تصفيق> دي خمسة 5000. يا مرة طيب طيب, طيب. لموعد عاد ما في خمسة 5000 يعني؟ أنوار قسما بالله لو عندي يعني الخمسة ألف الآن يومك أسود ملا ليش الخمسة ألف؟ يقولون بالحماده يشتين ألف مثلاً أيوه إحنا كذا النسوان قلت لك لما هي تولد أنا يسرح الديله ولي لما ولدي تجي تديلي. طيب أوكي بعدك أها وهذه 2000 هذه 5000 يعني إذا آآ آآ آآ لي لما تولد أنت ترجع ال 5000 أيوه أها هذه 5000 وبكرة ولدي بكرة أعرف ولد والله لو أرنب معملي. والله العظيم انا لحظة والمستر. لحظة استغفر الله العظيم وكا على طول صح؟ من مو باقي؟ حق الفستان حق السعلة حق الملطم الأطفال الطم نفسي طلطن الله طلطن. اصلي اسكت يا مرة يا مرة الله يحفظك يا مرة مو مو حق الفستان اللي بروحي هكا بالبالطو هكا روح بالبالطو يعني تشتيني يضحكن علي صح؟ تشتيني يضحكن علي؟ اني زوجة أنوار اروح بالملابس القديمة، هي ما دحين فستان جديد، وقزمة جديد، وبالطو جديد، وميك اب جديد، وسوالي جداد، كل شيء جديد ومرة جديد، قهوه جديد، انوال اهربي لك انتي أنوار والله ان انت... لا راح لا فأنا امك يا انوال، طيب انا اوريك طيب هو كذا اللي يسمع كلام النسوان اقسم بالله أنا تحسبنا بتقع منه وهذا يعني اجي انت ادي لي واحد شاهي حاضر حاضر حوله ولا قوه الا بالله شرب فرح يا كداش فرح انت مرتك تاولاد وانا اصرف وانا اجيب الكلاه البياس كذا 1000 1000 تنطح 1000 <تصفيق> هذا الناس يقولوا مبروك تربي بعزك ما آه مش افرحش ما افرحش مره وليدها ما افرحش قول مبروك مبروك أمر لله الله يبارك مبروك يا كداش قالوا جا لك ولد الله يبارك فيك يا ناجي اسمع كما كرة شذبح جدي تمام. تمام. إيش تعتزم الحاره كله؟ عب واللي خارج؟ أنا راكن عليك. من عيوني آه. ادلك لك الحرة كلها داخل البيت. رجال <تصفيق> <تصفيق> قلت؟